من بلش آه بده سيجارة يلا. لا هذا ليس تخلفا أبدا ولا هو نزعة وحشية حتى ولا فكر مدان ما نحن فيه الآن خرق للطبيعة والتصاق بالخرافة وانقلاب في الزمان فإذا اجتمعنا ننغلق وإذا انغلقنا نتفق وإذا اتفقنا ننطلق وإذا انطلقنا ننزلق فإذا انزلقنا ننصعق وإذا انصعقنا نحترق وإذا احترقنا نختنق وإذا اختنقنا وإن افترقنا نستحق أينما كنا يدب الرعب في قلب المكان والله عيب علينا ما فعلنا ما جنينا تنظر الدنيا إلينا باحتقار وامتهان ثم نسأل ما بهم يتجنبون لقاءنا ولماذا يمتعضون من صوت الأذان؟ ما ضرهم لو رددوه وراءنا؟ إن عجزهم في القلب ما شأن اللسان؟ يا ويحهم لا يؤمنون بديننا يتسارعون لنصرة الشيطان والله في عليائه أوصى بنا واستبدل الإنجيل بالقرآن ما لم يضلونا فهم اعداؤنا وقتالهم من اضعف الايمان حبل الموده مزقته رقابنا هم في عيون شيوخنا غلمان من قال ان علومهم نفعت من قال ان علومهم نفعت خروف من قطيع نتاه فراية جهلنا ارتفعت لأن العلم عند الله ورقعة مدنا اتسعت كما لو أنها سرطان ومنا فرقة أخرى تجب الله والإنسان وتزعم أنها أدرى بما يختص بالأوطان فلا غسان يعجبها ولا تصغي إلى عدنان قضيب الحكم في يدها له وشم على الأبدان مثقفة بفطرتها وغالبة بقلتها وواثقة بغائبها وغائبة بحاضرها على من يؤمنون بها توزع فائض الحرمان وأحيانا توزعه على الجيران فصيتها ذائع رنان وأفرعها بكل مكان حتى في البيوت لها مجسات على الحيطان دوام الحكم أفسدها فخابت كفة الميزان وباعت كل ما أخذته بالمجان بالمجان بعد نفوق هيبتها ليته ينفع النكران. فكرت شبنا الأولى الأجيال القادمة ف يعني بكرة إذا جاءك أولاد أو أنا فعلا شو بدنا نقولهم أنه شو كنا عم نعمل بهاي السنين فأنا من ناحيتي سأقول لهم إني في ذاك الوقت دخلت بغيبوبة كلبا تقرر وضعي في طنجرة المقلوبة أطبقت الأرض على جسدي ظلما لا حول ولا قوة بالكاد خرجت من الهوة تول ونجوت بأعجوبة سأراوغهم قدر الإمكان بما يسمح لي وجداني وأكذب عن هون زماني بعض الأخبار المنسوبة سأكون خرافيا حتى أتجنب تفصيل الأحداث وأشكك في عدد الموتى وأجادل في كل الأبحاث سأجاهد نفسي كي أبدو عقلانيا فيما أروي وسأطوي عنقي ولساني وجميع الصحف المكتوبة ماذا الأجيال لتحمل عنا جينات منكوبة؟ ما فوق الأرض ألا يكفي كي نجعل في الإرث عقوبة؟ إن مات الوحش نهائيا ستموت مع الوحش الصحوة لكنه إنما قليلا ستعود بسيف مصحوبة ماذا ساقول لهم كنا نتسول بعض الحريات ام كنا نجتر الماضي ثم نتقيا في الساحات عن ماذا ساعد خطابي وبماذا سارص الكلمات وباي طريق ساحابي لامرر تلك الاكذوبه قد ابدو غبيا لكني لن افشي اسرار غبائي سارد الامر برمته لعصور التاريخ الاولى وأدير الأرض على كيفي وإمامي ألقيه ورائي خير لي من قصص كانت في الواقع ليست معقولة إن زل لساني أقطعه وأزف الأخبار الحلوة وأقيم العدل بميزاني معهم والأعين معصوبة ولهم سأغني ما دام غنائي يشعرهم بالنشوة لن أرجع عن أملي حتى أملأ ذاكرة المكتوبه.